Жителька селища Кушугум Людмила розповідає, у магазинах підвищились ціни на цукор та яйця. Останнє время 26 гривень, а зараз в магазині 32,40. Риба є молочна, є ну, вже дорога. Є літер молока, зараз 35 гривень продають от у супермаркеті і дешевше, в <п> магазині. <despotent> Жінка каже, в аптеці також подорожчали ліки. Парацетамол, тоді йогурт, і і там одну пластинку взяла і заплатила 300 гривень. Це ж дуже дорого. всі магазини, я бачу, всі продукти, є хліб. Сіни, звісно, трохи лякають. Ну, я не знаю, як у супермаркетах, а в таких магазинах от, сахар, допустім, є, типу, 47. Також, за словами Ольги, з Кушугума до Запоріжжя маршрутки їздять стабільно. Я вчора їздила до дітей у місто і була здивована, що дуже швидко. Хортицю дуже швидко я добралася, і маршрутки, і громадський транспорт, і все чудово. Ніяких не підвищенні, водії дуже ставляться гарно до людей. В принципі, все достатньо, ви ж бачите, що ситуація стабільна, народ не панікує, життя продовжується. Люди, городи садять. якби війна війною, якщо ми не чуємо, а я вам скажу, ми добре чуємо, Особливо, коли вечором я живу з краю селища, і чутно, коли наші відповідають, і коли дрони літають. Тобто зрозуміло, що війна вона присутня, скажімо так, але проте рядом ми їх не бачимо і вже слава Богу, що їх немає. Так що, в принципі, паніки нема ніякої. От, ми всі налаштовані на перемогу і не просто налаштовані, ми просто знаємо, що вона буде за нами. Продавчиня Наталія, яка торгує овочами біля ринку, каже, спочатку війни працювати не припиняла. Постачали товар стабільно. Дефіцита нету, І морковка у є, і бурячок, мене є, і лук є, і капуста. Все є, дефіцита ніякого немає. А звідки овочі? Це это, нет, это з Полтавської області картошка. А други овочі в нашій Буряк 17, морква 25, капуста 25, лук 20. Аби допомогти односельцям, які потрапили у скрутне становище, жителі громади приносять до місцевого волонтерського хабу продукти та одяг, розповів суспільному завідувач сектору господарської діяльності Кушугумської територіальної громади Ельдар Юсуфов. Максимально забезпечити таких от людей, що, ну, в даний момент не можуть там ні сильні, ні щоб люди не почували, що дуже скрупно стало в цій годині. У людей є атамон-консервація, хто помідори, хто гірки, що, кого, чим багатий, то люди несуть. У шкільній їдальні з початку війни годують дітей із малозабезпечених сімей, каже заступниця директорки навчального закладу Марія Юдіна. На сьогодні це 20 дітлахів. Їжу для них готують шкільні кухарі. В час ми забезпечуємо харчування дітей з соціально незахищених категорій, які цього потребують. Забезпечуємо гарячим комплексним обідом, перша, друга, третя страва щодня, співпрацюємо в цьому питанні як зі своїми класними керівниками в школі, тому що переважно це учення, а ще співпрацюємо із Центром соціального захисту громади і також ну, виявляємо родини, які потребують такої допомоги, і також діти харчуються в нашій їдальні». За словами голови Кушугумської територіальної громади Володимира Сосуновського, 27 березня до селища доправили 18 тонн гуманітарної допомоги з Закарпатської області. Це продукти, ліки та засоби гігієни. Частину з них відправили до міста Тростянець на Сумщині. «Ми їм перегрузили. На Гуляйполе також багато цієї допомоги передали, також передали на дитячий будинок, на Долинську громаду. Це гігієна, особисті продукти харчування, молочні продукти, вироби довго строку перебування. Тобто, ну, я бачу, що нормально, ми тільки що передали тонну картоплі, тисячу паків молока на Гуляйполе. Також частину гуманітарної допомоги розподілили між тимчасовими переселенцями, яких, за словами Володимира Сусуновського, на території Кушугумської територіальної громади станом на 27 березня проживає 90. Їх забезпечують продуктами та всім іншим, чого потребують. Новини на Суспільному. Запоріжжя.